Hello everyone, this is Chef Nao with you all the way from Norway. In the following series, I will present you with restaurant-grade recipes you can use in your own home. الحنطه السوداء هي بذور وليس حبوب. هي خاليه من الجلوتين. بتساعد على انقاص الوزن وبتقلل الشهيه. بتحتوي على مستويات عاليه من البروتين والالياف. هي كثير روعه. هي من اطعم الموصى بها لمحاربه العديد من الامراض مثل السمنه. ارتفاع ضغط الدم والسكري. هذا شكلها. نطحن واحد كوب من الحنطة. ممكن احنا نستخدم دقيق الحنطة يكون جاهز ولكن انا بحب اطحن عندي في البيت اضمن لالي. هي بتساعد على على تخلص من الارق كتير روعية. مثل هيك لازم تكون. ممكن احنا نجيبها طحين جاهز. نوضع واحد كوب من دقيق الحنطة اللي احنا طحناه مكونات كتير بسيطة وقليل من الملح حسب الزوق. الملح رشة ملح حسب زوقهم. وانا وضعت ماء بالتدريج ولكن هي اخدت كل كوب من دقيق الحنطة كوب من الماء. نعجنها تكون هيك مثل الرمل. السبب انه هي خالية من الجلوتين. نوضع البذور هي اختياري البذور شو عندكم بزور في البيت حابين توضعوها اوضعوها هو اختياري بزور كتان او تشيا او السمسم اي نوع هو خياري من البذور بنحمي الفرن مسبقا على درجه حراره 150 درجه مئويه بنحمي من فوق ومن تحت ويفضل بنقسمها الى مكعبات صغيره سبب انه هي خاليه الحنطه دائما خاليه من الجلوتين الوغلوتين دائماً بربط العجين دائماً ببعضه وبخليه مطاط. نشعل الفرن من الأعلى والأسفل. وبنضع الصينية بالراف الأوسط. نضع المدة تقريباً اخدت 40 دقيقة المدة. لازم انتو تركوها يعني تركوها 40 دقيقة بالفرن. هيك جاهزة نتركها حتى تبرد تماماً. دائماً المعجنات اللي ما فيها الجلوتين بتكون غير متماسكه لهذا السبب يجب التقطيع مسبقا الى قطع صغيره عباره عن لقيمات مثل هيك صغيره لانه هي غير متماسكه هي صحيه كثير واحنا ما ضفنا عليها اي نوع من اي اضافات ودائما يجب استشاره الطبيب خاصه من لديهم مشاكل صحيه بارك الله فيكم في امان الله تزرونا بوصفه جديده شكرا كثير لكم اتمنى الاشتراك بالقناه إذا أعجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامة